برجع اجاكم بحلقة جديدة حلقتنا اليوم ان شاء الله بتكون حلقة رد فعل ان شاء الله بحلقة اليوم بنشوف مقابله بسام مع قناه العربيه في 25 سؤال وفكرتها انه تجيب المشهور وتسأله 25 سؤال وهذه الاسئله نوعا ما محرجه هذه فكره سلسله صراحه بالنسبه لي هذه السلسله من افضل السلاسل اللي تنزل في هذه القناه للقناه العربيه عموما خلوا انترو بعدين نكمل الحلقه فين بتشوفي نفسك بعد عشر سنوات؟ أكبر مطربة بالشرق الأوسط. سؤال أول جوابك بيسألني أفضل مطربة في الشرق الأوسط بعد عشرة سنين، هذا الجواب مليان ثقة، وصح إنه صوتها جيد أو ممتاز، لكن وين بقيت بقية المغنيين؟ إن كان مثلا محمد عبده أو مثلا أصالة أو مثلا القيس وغيرهم من المغنيين أو المطربين، فجأة ذيلا بيسرون تحتك في الترتيب عشان أنت نزلت أغنية ولا أغنيتين ولا ثلاث أغاني؟ هذا الجواب غريب صراحة. من واحد لعشرة لأي درجة بتشوفي نفسك جميلة؟ عشرة من عشرة صراحة نسبة الثقة عندك بسام في هذه المقابلة مفتفعة لكن سؤال صار غلط لأنه الجمال الحقيقي يقاس بالتعامل والأحلام هذا الجمال الحقيقي مو بالشكل الخارجي مع انك ما اعلنتوها صراحه لكن واضحه جدا علاقه الحب اللي بتجمعك باليوتيوبر انس الشايب متناوين تنخطبوا ام ما حددنا مواعد <تصفيق> اه يعني بتقولي اوكي انه في قصه حب في موده فيني اقول بيسان بيسان تكذبين على مين الناس كلها عارفه بالذات اللي يتابعون محتواكم باستمرار وغير كذا انتم في الفتره الحاليه تطلعون مع بعض في مقاطعكم باستمرار واتوقع انه اغلب الناس عارفين هذه النقطة العالم اليوم مليان يوتيوبرز ايش بيميز بيسان؟ اني بغني صح كلامك ولا معك في هذه النقطه لكن قبل مقاطعك كانت تثير الجدل اما الان مقاطعك صراحه صارت افضل واحسن آه بالذات في الاغاني اللي تنزل في قناتك ليه في سمع عنك انك مشاكل كثيره نعم أم... لا ما في سمع عني، الناس تعمل معي مشاكل. شوفي بخصوص المشاكل تيجي للمشهور اللي يثير الجدل في مقاطع ان كان مثلا كلام او فعل، وانت قبل كنت تثيرين الجدل في مقاطعك اللي تنزل في قناتك. وصفتي قبل كده وسط اليوتيوبرز بانه وسخ، ايش قصدك؟ انا انا وصفت م. أن السوشيال ميديا صعبة. م. ومجال يعني كثير كثير كثير كثير صعب. امم وفي يعني. وساخه يعني بتصير ومؤامرات؟ ايه اكيد في كثير. كل شيء في زين في الشين ما في مجال كله نظيف، لازم اي شخص يدخل مجال معين، يعني ان كان مثلا اعلام او غيره، لازم يختار اصدقاء فعليين يساعدونك في مشوارك ويساندونك في طريقك، الى ما توصل للشيء اللي انت تبغاه، ما في يكون بينكم مصلحه معينه، هذيل اللي يعتبرون اصدقاء فعليين. كذا يكون خلصنا حلقة سوينا ما فعل على مقابله الميزان أتمنى إنه هذا حلقة عجبتكم ولاعت على إرضاعكم لا تنسون اللايك والشير والاشتراك كذا يكون خلصنا سلام